כעת, כאשר יש לנו את הייצוג הפרמטרי, נמשיך קדימה בעסקים ונחשב את הערך של, האינ... של אינטגרל השטח. זה תהליך די מסורבל, אבל ננסה לעשות את זה שלב אחר שלב. הדבר הראשון שעלינו לעשות הוא למצוא מי-D-סיגמה, במונחים של S ו של הפרמטרים שלנו. אנחנו יכולים להעמיר את כל הדבר הזה לאינטגרל כפול במישור S-T. כי D-סיגמה זו פשוט פיסה קטנה על ראינו בשיעורים הקודבים, בהם למדנו מה זה אינטגרל שטח. ראינו כי d σיגמה, שכאן היא השוות ערך לגודל של המכפלה הווקטורית, של הנגזרת החלקית של פונקציית הפרמטרים בהתייחסות לאחד מהפרמטרים. כפול הנגזרת החלקית של הפונקציה הפרמטרית בהתייחסות לפרמטר השני. כפול השינוי בכל אחד מהפרמטרים. מה שאנחנו הולכים לעשות كان וזה משהו שכאן נראה די פשוט, אבל כפי שתכף תראו, ביצוע של כפל וקטורי נותן להיות עסק די מסורבל, במיוחד כפל וקטורי של וקטור תלת מימדי, אבל אנחנו נעשה זאת שלב אחר שלב, אבל לפני שבעצם נתחיל לעשות את הכפל הוקטורי, ראשיתה נמצוא את הנגזרת החלקית לפי S, ואחר כך את הנגזרת החלקית לפי T. בהתחלה נבצע את הנגזרת לפי S. הנגזרת החלקית של R בהתייחסות ל-S, כל הדבר הזה שכאן, כל הדבר הזה שיש בתוכו T, ניתן לראות בו כקבוע. אז הקוסינוס של T לא ישתנה. הנגזרת של קוסינוס של S לפי S, היא סינוס של S, וזה יהיה שווה למינוס קוסינוס של T כפול סינוס של S. כל מה שמכיל את T יסומן בסרגול, רקטורים יסומנו בכתום. זה I ועוד. אנחנו מחשב כאן את הנגזרת החלקית לפי S, קוסינוס של T הוא פשוט קבוע. נגזרת של סינוס של S לפי S זה קוסינוס של S, אז יהיה ועוד קוסינוס של T כפול קוסינוס של S. וכאן יש J. ועכשיו נוסיף את הנגזרת החלקית של זה לפי S. זה יהיה פשוט קבוע, הנגזרת של 5 לפי S תהיה 0, זה לא משתנה יחסית ל-S, אז הנגזרת החלקית לפי S של זה פשוט 0. נרשום כאן 0, 0 וזה נחמד לראות, בגלל שזה יהפוך את הכפל הווקטורי קצת יותר קל לביצוע. נעשה עכשיו את הנגזרת החלקית T. הנגזרת של זה לפי T, וסינוס S יהיה קבוע, הנגזרת של evolving T לפי T זה מינוס סינוס של T. אז זה יהיה מינוס סינוס של T כפול 기자iałem aussie I. ועוד, הנגזרת מינוס שוב פעם קיבלנו מינוס סינוס של t כפול סינוס של s. היד שלנו כבר מרוב כתיבה הזאת, בעיה המחיבה, <laughs> מה שנקרא. וכאן יש, יש j ועוד הנגזרת של סינוס של t לפי t, פשוט נקבל קוסינוס של t, כלומר ועוד קוסינוס של t. וכעת כפול וקטור יחידה k. עכשיו אנחנו מוכנים לביצוע מכפלה וקטורית של שני הביטויים האלה שכאן. לביצוע מכפלה וקטורית עלינו לסדר את זה של 3 על 3. את וקטור היחידה נרשום כאן למעלה, I, J, K. זאת הדרך שאנו לזכור את הדרך לביצוע כפל וקטורי של וקטורים תלת מימדיים. לחשב את של המטריצה הזאת של 3 על 3. השורה הראשונה היא פשוט וקטור היחידה, השורה השנייה היא וקטור הראשון שעליו מתבצע כפל הוקטורי. אנחנו פשוט נכתוב את זה מחדש, הוקטור העליון ביותר כאן, חלק האחרון הוא 0, בתקווה כי היא יקל על החישובים שלנו. כעת יש לנו את הוקטור השני, זאת השורה השלישית. אם אתם יודעים לאן זה הולך, אנחנו ממליצים לכם לעשות זה, זה תרגול טוב. גם אתם צריכים לראות את כל התהליך שכאן כדי להבין נעשה, מומלץ לנסות את זה בבית. זה אחד מהדברים שאתם לדעת איך לעשות אותו בעצמכם לדעת ממש טוב. נחשב כעת את הדטרמיננטה. הדר... ראשית נמצא את רכיבי ה-I. באופן מיידי אתם תתעלמו מהעמודות האלה, העמודה הראשונה ראשונה, ואז נבצע את הדרמיננטה הדר... דר... של תת המטריצה הזאת שכאן. נק... נקבל I כפול משהו, בדרך כלל יופיע משהו ואחר כך I, אבל אתם יכולים להחליף. לרשום את זה יותר מסודר. החלק האחרון יהיה להפחית 0 כפול זה, אבל זה יהיה 0, אז אין צורך לכתוב. נעבור כעת לרכיבי ה-J, אבל אתם בטח זוכרים את לוח השרחמט, כאשר מטריצה של 3 על 3, חיובי, שלילי, חיובי, כלומר יש כאן מינוס J כפול משהו. נתעלם מעמודת ה-J, שורת ה-J, נבדק אם מה שאנחנו עושים זה נכון. לסיום יש לנו את רכיבה K, פעם נוספת נחזור לחיובי. המקדמים יהיו חיובי, שלילי חיובי. זה כדי לחשב מטריציה של 3 על 3. לכן יהיה לנו פלוס k, וזה עלול להיות מעט יותר מסורבל. וכאן אין לנו 0 שיעזור לנו. מהשורה הזאת, נתעלם מהעמודה הזאת, נחשבת את דטרמיננטה של תת המטריציה הזאת של 2 על 2. נגלול כאן קצת ימינה. זה כבר נראה די מסובך, אבל נראה כי אפשר לפשט את זה. כאן עוזרים לנו הצבעים. אנחנו עכשיו מתקשים לבצע מתמטיקה כאשר אין לנו כל מיני צבעי פסטל. זה כל כך עוזר כל מיני תבניות מוכרות. אנחנו יכולים לראות כי ניתן להוציא את קוסינוס של t כפול של t כי גורם משותף. לכן זה יהיה שווה לקוסינוס t סינוס t כפול סינוס בריבוע s ועוד קוסינוס בריבוע s. אבל אנחנו יודעים לפי ההגדרה של מעגל היחידה כי זה פשוט שווה ל-1. אז זה באמת פישט את זה באופן משמעותי. קיבלנו כעת את המכפלה הוקטורית שלנו. קיבלנו כי זה שווה למכפלה של r לפי s r לפי t, תהיה שווה לקוסינוס בריבוע T, קוסינוס S כפול vektor יחידה i, ועוד קוסינוס בריבוע T, סינוס S כפול וקטורי j. ועוד, קוסינוס t, סינוס t. מה כאן זה 1. כפול וקטור היחידה שלנו k. זה די טוב, אבל תרם לחשב את הגודל של הדבר הזה. זכרו, σיגמה d היא הגודל של הדבר הזה, כפול ds dt. נחשב מהו הערך של הדבר הזה, זוהי נקודת הסיום, נחזיק אצבעות ונקווה כי לא נעשה כעוד את תאויות של חוסר צומת לב. הגודל של כל העסק הזה יהיה שווה ל... השורש הרבועי של הסכום של הריבוע של כל אחד מהאיברים האלה. בהתחלה יהיה לנו קוסינוס ברביעית של t, קוסינוס בריבוע s... ועוד קוסינוס ברביעית של T, סינוס בריבוע של S. ועוד קוסינוס בריבוע T, סינוס בריבוע T. התבנית הראשונה שאנחנו מזהים זה החלק הראשון הזה. אנחנו יכולים להוציא כיגורי משותף קוסינוס ברביעית T. שני דברים הראשונים האלה: לישובים לקוסינוס בריבוי טי, קפל קוסינוס בריבו אס, ו Odds סינוס בריבו אס. וגם כאן אנחנו יודעים כי זה פשוט אחד. אז כל הביטוי הזה העופח ליות פשוט קוסינוס בריבוי של טי, ו Odds קוסינוס בריבו של טי, סינוס בריבו אנחנו יכולים ליתפסות וללפחות גם מזאת, כי יש לשני דברים האלה יש קוסינוס בריבו טי. נוציא את זה כגורם משותף, כל מה שאנחנו עושים הוא תחת סימן השורש, זה יהיה שווה ל-cosin baribua t כפול cos baribua t, כאשר רוצנו כאן כגורם משותף cos baribua t, נשארנו רק עם sin baribua t. וזה ממש נחמל כי עוד פעם זה פשוט אחד. כל זה תחת סימן השורש, אנחנו נמשיך לצייר אותו כדי להבהיר שזה עדיין הכל תחת סימן השורש. וזה באמת ממש ממש עוזר לנו, בגלל ששורש הריב... הריבועי של קוסינוס בריבוע T זה פשוט קוסינוס של T. כלומר, כל העסק הזה מצלמצם בסוף למשהו די ברור. כל הדבר הזה יהיה שווה לקוסינוס של T. נחזור למה שרצינו מההתחלה. אם רצינו לרשום מחדש מי סיגמה D, היא פשוט קוסינוס של T. ds dt. נרשום את זה. סיגמא d שווה לקוסינוס של t, ds, dt. נתראה בשיעור הבא.